מה קורה זאת שפעם? אני מיכל היום אני כאן עם מירי וגם למירי יש ערוץ ואני חולה עליה אז לכו לערוץ שלה היום אנחנו נוסף אתגר מאוד כיף בהגידו לקראת The Ultimate Beauty Challenge Tag שבעברית זה נכון זה ממש נכון, בעברית פשוט אתגר האיפור הגדול בוא נהיה יותר כזה אז כן, זה בעצם עומד להיות תחרות ביני לבין מירי ואנחנו נוכל לראות? זה לא מאוד פדיחות, אז אתם מזמנים לחתום בדגועות, משתenen את הדגועות כי, למשל. זה בסדר, כן. אנחנו יודעות זה קור. ליב, אתם כבר רוצים לעשות את הדגارة הזה, אז you אז מי מתכילה? אוקיי. ארגמן. טוב, אז מתכילים. כן. הדגارة הראשונה הוא. שלוש, ארבע, ו.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 בואנני נראה כמו קונפה שלוש, 4 ו Oh my god. Oh my god. אתובה. Oh my god. זה צרי פוקי שמן. מה זה? את כבר מסיימת יש לחמנ. מאי? איזה? Why? 8 7 6 חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת אוקיי, יש לי עיון וכל זה שאין שום קשר בין זו זה כבר עניין אחר נראה לי יכולים תראי, הן שונות לגמרי פה זה לא, זה אתה תקשיבי, אני גרועה, אני ממש גרועה שלוש, ארבע, ו... אני אה, אבל רואים את העבודה עצמם, נו, זה לא כזה גרוע. יאללה, נץ, רגע. לא צריך לגבול את הבן אחד קדימה, קדימה! קדימה, לא אני ארוג אותך! אני עושה זה כמו פיפי. מה, את זה אוהב במשפרק בכל הקידונים? זה לא... טוב, וואה לא אני מושגר לך לתקן את הפסל למעלה לא לא לא אדום, אני אמרת, שלוש, ארבע, ו... טוב, את יותר ממני. לא. אוי, שיט. רק על הכבים, רק... נגמר! יותר טוב ממני. אה, לא, זה... שלחת לך. לא מדוייר. שלי פשוט נשאר מסויץ. פה. אני חושב. לזה ממני שלוש, ארבע, ו... אוווו, זה בחיים לא הספיק. <laughs> בחיים לא הספיק. עוד 17 שניות. נו, ולא הספקתי אחת! טוב, יאללה. זה... אסור שזה יכלול את הגודלים. אה, ארבע, שלוש... Time. We're going. Slow. Hi. Hey, hey. Riga, Riga. Tirota, Kishon. Then what? Shalosh, Arba, Ve. Shh. Oi, seka shh. Seka shh. No, I'm just going to make some יש לי 18 שניות... 15 פחות נו לא, לא אמרתי לך, את לא יד אחת ב-30 שניות שיט שיט שיט שיט שי, שי, שי. לא לא לא, רגע, רגע, לא לא זה כמו דם אני לא מצליחה, אני לא מצליחה, היד שלי רועזת <laughs> לא לא. נגמר, לא נגמר, נגמר, נגמר <laughs> <laughs> אז את יודעת מהאפה ששאתם מספקנו בדיוק 8 אצבעות כן <laughs> רק שאת לך אצבעים מלאה <laughs> לא, זה נראה אצלי ממש נורא שלוש, ארבע, ו... מק, אינגלוט, ג'ייד, סופט טאץ' ג'י קאט, אלי גרל, אלה מסק, טו פייסט, וואו, ואורבן דקייד, יותר קושי מה שזה נראה שנל, בובי בראון נגבר הזמן! אתה מה נראה לי שהגעתי עו ל-13 עו ל-14 ועכשיו רשום תלך 20 שניות אני 3, 4 ו... קרלין, ג'ייד, לוריאל, רבלון, מק, אל מקיאז' בנפיט, מייבילין, אמרת רבלון שנל איך אני שוכחת uh, רגע רגע מייקאפ רבולושן מייקאפ גיק בורשואה 12. אגב, זה יהיה מראפ התחני, כי אף אחת מאיתנו לא אמרה וזה יושבנו פה לשולחן בשני מוצרים, כאילו אף אחת מאיתנו לא אמרה ביוטי קאפ וואי וואי, יותר קשים ממה שחשב כי ביתור מושך נהיה ואת כזה עשה פה פעם, או שפה פעם, איך סופר פעם נראה? איך סופר פעם ככה את התחילה ותראו איזה אנחנו לנו מי הכי נוראית. לא מי ניצחה, מי נוראי. אני מצחתי. לא, לא, אני חושבת שאני... עד כולם כול צבעת שמונה ציפורניים מלאות, אני צבעתי שבע וחצי. כאילו, ו... וצבעתי גם קצת פה. כן, אבל העודם שלך יוצא... והאיילה נראה יותר טובים. העודם שלה מושלם. לא, יש לי שני... לא, לא, יש לי שפתי 200 צנות, יש פחות שטח לסבור. והטופנוט שלה היה נוראי, כאילו, מה זה? לא היה לי טופנוט לצורך העניין לא היה, לא היה, לא הספחתי לסיים את האתגר הזה מה זה כמה שניות? את אפילו כאילו רגע, טופנוט מזה מזה גולגולקה, טוב מה זה, מה זה טופנוט רגע? אופ, סנימה, סנימה טוב, טוב, אז אנחנו מקוות שיהיה יום נפלא ושנהנתם מהסרטון, ותעשו את האתגר باي.